<تصفيق> إذا ثبت أنه الزنديق استثاب إن فإن تاب والا قتل. وبعضها يرى يقتل مطلقا ولا يستثاب إذا ظهر عليه أنه في الباطل مكذب ومجاهد للحق ويتظاهر بالإسلام. ظهر بعض يرى أنه يقتل حدا كافرا وبعضها لم يستجيبه فإن تاب واستقام على دين الله ولم يظهر بعد ذلك إلا هذا النفاق فلا بأس والا قتل. لكن أنا المنافقة الظاهرة هذه تسمى نفاقا عمليا. النفاق نفاقان في اعتقادي هو من الله ورسوله في الباطن هذا كفره أكبر نعوذ بالله. وهذا الذي قال الله فيه إنه ونافق الذكاء الأسود إلى النار ولن تجد أهل يعني يهم الذكاء الأسود من الكفار تحت الكفار نعوذ بالله. أما النفاق الثاني نفاق الأعمى، يكون يتكاثف الصلاة أو يكفي في بعض الأحيان أو يكون أمانة هذا نفاق عمل نعوذ بالله وهو قد يكون وسيلة إلى النفاق الأكبر نسأل الله العافية